Moi! Ouluseudun ammattopistossa voit sujuvasti yhteensovittaa opiskelun ja urheilun. Yhteensovittaminen onnistuu kaikilla opintoaloilla ja antaa urheilijalle mahdollisuuden toteuttaa omaa haavetta huippu-urheilijana. hakeminen onnistuu mihin lukuvuoden aikaan tahansa. Helpointa hakeminen on kuitenkin yhteyshaan aikana jolloin opiskelija täyttää ja toimittaa hakulomakkeen osa.fi-sivuston kautta. Urheilijat harjoittelevat aamuisin 3-5 aamuna viikossa joko Ouluseudun urheiluakatemian kautta tai oman valmentansa ohjaamana. Ouluseudun ammattiopiston urheilijoiden painopistelajeina ovat jalkapallo, jääkiekko, salibändi, lentopallo sekä yleisvalmennus. Myöskin kaksoistutkintoa suorittavat ammattilukelaiset voivat toteuttaa omaa urheilijan polkuaan olemalla mukana harjoitusryhmissä.